Hej, jag heter Trude och jag fick pedagogiska lärarpriset förskola 2019. Jag tror att jag fick priset för att föräldrarna ser att jag älskar mitt jobb, att arbeta med barn, mitt bemötande. Jag tror även att de uppskattar att jag, att jag berättar vad vi har för tanke med det vi gör, att vi har en pedagogisk tanke syfte med min undervisning. Det roligaste med mitt jobb det är ju att möta barnen varje dag, att få, en, få skapa relation tillsammans med dem. Ha roligt och skratta, att utmana dem, främja deras utveckling och lärande, skapa trygghet och gemenskap i gruppen. Få följa dem under alla de åren som de är på förskolan. Det är jätteroligt jätte verkligen. Det bästa med att vara förskollärare här på Kings förskola, det är att vi har ett väldigt bra samarbete, tycker jag. Vi är en liten förskola, men vi arbetar också väldigt mycket med att samarbeta. att Vi är mycket ute på gården tillsammans. Jag tror att det gör också att jag har lärt känna alla barn och alla föräldrar. Jag tror det är väldigt positivt, föräldrarna tycker det är väldigt positivt och tryggt att de kan lämna till vem som helst av oss. Eh, här på förskolan får vi in undervisning på ett naturligt sätt eftersom att vi arbetar i projekt under året och med pedagogisk dokumentation. Och, eh, vi jobbar med projekt på så vis att under varje ny höst eh, så eh, eh, tittar vi på vad barnen har för intressen. Eh, och sen har vi i förskolan ett fokusområde, till exempel i år har vi haft som fokusområde hållbar utveckling. Och sen så arbetar vi med det under hela året. Då bryter vi ner det sen på varje avdelning. Så bryter vi ner det till ett eget projekt utifrån den gruppens intressen, förutsättningar och hur man vill utmana vidare och sådär. Och sen jobbar man med det här projektet under hela året. Och då har man ju också läroplanen som grund. Vi arbetar utifrån de målen så på så sätt får man ju in alla olika ämnena i det här projektet. För mig är mötande otroligt viktigt. Det är ju grunden, tycker jag, till allt. Det handlar ju om att skapa trygghet för barnen, att hitta ett barnperspektiv, lyssna in deras tankar och idéer, att de får vara delaktiga och inflytande i verksamheten. Eh, och eh, ja, men just det att skapa trygghet eh, blir ju grunden till att kunna utvecklas och lära och kunna utmana barnen. Det är ju där allting liksom startar. Eh, så det är ju liksom otroligt viktigt. Eh, min största utmaning tror jag är att jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Att jag vill väldigt mycket med mitt jobb och jag tror att jag sitter ibland och planerar och tänker hemma. Det är ju framför allt musik tycker jag. Det kan vara att sjunga när ett barn är ledsen, när föräldrar ska lämna barnet så brukar jag sjunga för dem. Även i samlingen så sjunger vi jättemycket tillsammans. Vi använder eh, musik dagligen också med hjälp av lärplattorna. Eh, vi brukar eh, använda oss av lugn musik. Till exempel när vi äter eh, brukar alltid sätta på lugn musik för att liksom skapa lite stämning. När barnen ska sova, samma musik för att liksom komma in i att nu ska vi varva ner. Eh, jag brukar även ha det i den fria leken. Jag märker också att det kan Skapa lugn när det kan vara lite eh, rörigt runt omkring. Eh, och när vi byter blöjor så brukar jag sjunga tillsammans med barnen. Och sen också såklart att, vara, att tänka liksom, försöka tänka sig in i, i barnens tankar. Jag tycker ofta liksom att man kan fånga barnen om man bara försöker Få in den här fantasin som barnen har och busa mycket skratta, göra sig liksom eh, med hela kroppen eh, och, och, och liksom komma på roliga idéer och berätta knasiga historier, allt sånt där. Tycker de är jätteroligt och då tycker jag att man fångar nästan alla barn. Man behöver bara den där fantasin som de har så, så har man med nästan alla tycker jag.